Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı Avropa Birliyini Azərbaycanda siyasi məhbus problemin həlli üçün İlham Əliyev hakimiyyətinə təzliqləri gücləndirməyə çağırır. Human Rights Watch təmsilçisi Katrin Pliashvilli təşkilatın rəsmi saytında yazır ki, Azərbaycan iqtidarı may əyəndə imzalanan əv sərəncamı ilə bağlı qabaqcadan böyük vədlər verib, amma vədinə əməl etmək. Siyasi məhbusların mütləq əksəriyyəti əbsə saxlanılıb. Azərbaycanda böyük ümid bəslənən ƏV fərmanı gözləntiləri doğrulmadı. Prezident İlham Əliyev mayın 24-də imzaladığı fərmanla 633 məhkum ƏV etdi. Ancaq onların yalnız 12-si yerli hüquq münafiyyətçilərin siyasi məhbus kimi tanıdığı şəxslər idi. Azərbaycan rəsmləri bu gözlənilən fərmanın aylarla istifadə edərək insan haqları ilə bağlı tənqidləri önləməyə çalışıblar. Böyük çoğunçlar vədə olunuq. Ancaq bu baş vermədi. Hədə də qanunsuz, həbs olunmuş fəallar dəmir-baymaqlıqlar arasında saxlanırlar. Avrupa Birliyi onların dərhal azadlığa buraqılmasını tələb edir.